Vlad Cosma, audiat de Inspecția Judiciară înainte de promunarea sentinței, voi arta cum au fost contrănii martorii. Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat mârii diminea la sediul Inspecției Judiciare pentru a depune noi documente împotriva celor patru procurori de la Dnaproieti. Doamnele de aici vor să mi pun mai multe întrebări pentru a le muri situaia. Eu sunt pregătit, ca de obicei, cu documente. Nite documente care completează tabloul pe care l-am prezentat. Declarații ale unor persoane care au terei dinite abuzuri. Ca să se poată demonstra toate aceste abuzuri din ultimii 3-4 ani. Punct constat ce Au început să se oprească aceste fenomene în judeul Prahova, ceea ce este un lucru bun, a spus Vlad Cosma. Întrebat dacă are MOI cu privire la pronunarea finală din dosarul său, Vlad Cosma a declarat: Orice o e MOI, dar suntem optimiști. Cred ce va fi o soluie bună. Punct acolo s-au fabricat niște probe. Se tripleau martori. Am încredere în justiție, nu am încredere în cei patru procurori de la Plo Conducerea inspecției judiciare a decis sesizarea din oficiu pentru verificări prealabile pentru a stabili dacă există indicii privind săvâr era vre unei abateri disciplinare în cazul înregistrărilor prezentate de fostul deputat Vlad Cosma. Fostul deputat Vlad Cosma a depus o plângere penală împotriva patru procurori de la DNA Ploiești printre care Lucia Nona sublinieră Mircea Negulescu acuzându-i de compromiterea intereselor justiției, cercetare abuziv, represiune nedreapt sau abuz în serviciu.